Živijo družba, dobrodošli v januar, demo se pocrklati z eno fino, zdravo sladico in sicer. Tokrat delamo vegansko torto. Začinjena Korenčkova torta je veganska sladica iz moje nove knjige Repa in krompir, v kateri najdete več kot 80 slastnih veganskih receptov. Ta torta je sicer tako zelo sočna, bogata, polna okusov in glede na to, kako je sočna, bo zdržala tudi kakšen teden v hladilniku, tako da si jo lahko pravite za cel teden naprej. Daj pa, jaz ne morem več čakati. Najbolj, da ko začnemo delati. O, moj bo, kot je to dobro. <laughs> pač jaz Ocenim se, butiem, da bo tem, da me grejo kucine kar po koncu. O, oh, njami. Gdemo peč. Medtem, ko čakamo, da lanjena semena nabreknejo, bomo v skledu dodali ostale sestavine. Bodo pa lanjena semena skupaj z jabolčno čežano, v bistvu glavno vezivo v našem biskvitu. Dodamo javorjev sirup, olje, rjav sladkor, vse začimbe, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol, čežano, ribano korenje, rastlinski napitek, mlijte mandle močena, mleta, lanjena semena in moko. Čist na koncu imamo pa še 90g orehov, jaz imam tukaj pekane, ker jih imam pač pri roki, lahko uporabite navadne orehe, nostojno lešnike, lahko da imate več mandljev ali pa katere koli druge oreške, ki vam sedajo. Tudi kakšni indijski bi bili v redu. To zdaj grobo nasekljamo. Grobo nasekljamo orehe ali pekane in jih dodamo v skledo. Vse dobro premešamo, da se poveže. Maso imamo zdaj pripravljeno, zdaj moramo pa enakomerno razdeliti, vse je približno enakomerno, v dva pekača. V dva pekača jo damo pa zato, Ker je zelo, zelo svočen biskvit in bi se sicer, če damo vse v en pekač, peklo v časa. Kako naj bolj enostavno razdelimo na enakomedne polovice, je tako, da kar za zajemavko preprosto dodajamo maso. Pečemo 40 do 50 minut pri 175 stopinjah Celzija. se biskviti pečejo teh 45-50 minut, ki je čas, da pripravimo kremo. Ta je sestavljena iz svilnetega tofuja, ki bomo primešali mleti oziroma sladkor v prahu, potem bomo pa še ločeno stepli sojno smetano. Se skupaj izmešamo, okladimo. ta torta bo tako dobra, Njami. Na bo že kar nadaljujemo. nad tofu premešamo in postopoma dodajamo sladkor v prahu. Sojni smetani dodamo pomaračno lupinico in jo stebemo. Zmetano na to, premiešamo ktofu tofu kremi. Zastavljamo ohladilnik za eno uro in potem, ko bo ohlajen biskvit in krema, sestavimo torto. Ohlajena biskvita razpolovimo. Ta biskvit je tako, tako zelo sočen, fajn je, da res dober odstoji, ampak naš je um, sam malo hlejen pa iz pečice. Zato ga lahko sestavite v dveh delih, ali pa vsako plast biskvita date še na dva. Zdaj, če bote še razpolovili plast biskvita, priporočam, da imate oster nož pa mirno roko. Um, Mene nekaj krata. Zdaj pa se lotimo obmazovanja s kremo. Vsako plast premažemo s kremo. In torto sestavimo do konca. Vkrsimo jo še z orehi in smo. Slastna korenčkova torta je pripravljena. In naj vam.